Тут відпрацювала вже один урок. Ще була е, математика. Е, я теж приховала пункт незламності і займалася з пункту незламності. До цього часу вдома було світло, але, на жаль, е, урок розпочинається у мене тільки о 12.30. Е, тому вдома я не була на уроках. Майже щодня дистанційно навчається звідси й студентка Яна Ризун. Світла немає. Якщо є, то вдома, якщо немає, то сюди приходжу поблизько живу. Навчання все одно продовжується. І...